Ой зайде, зайде, ти місяцьо на ту пору. Приди, приди, ти мій, милій, на розмову, Ой. Щоб тебе болить, а мені байдуже, Була б не любить, мене любив, я б тебе вкокалася. ты се поехал по ровой машине на ю. Мне хватило добра я еду